שואלים אותנו, מי מהקווים האלה מקבילים? קווים מקבילים הם קווים שיש להם את אותו שיפוע. הם קווים שונים, והם לא נחתכים. כלומר, אנחנו צריכים לחפש קווים שונים שיש להם בדיוק את אותו שיפוע. למזל לנו כל הקווים האלה מיוצגים בצורה של y שווה ל-mx ועוד b, או נוסחת שיפוע חותך, כך שאנחנו יכולים פשוט להתבונן בקווים האלה ולדעת מהו השיפוע. השיפוע של קו a זה m שווה ל-2, אנחנו רואים את זה ממש כאן. עבור קו B השיפוע שלנו יהיה שווה ל-3, ושני החבר'ה האלה אינם מקבילים. עוד שנייה נסרטט את זה, ואתם תראו שהם לא מקבילים. ולסיום עבור קו C, נרשום את זה בסגול, השיפוע 2, כי M שווה ל-2. אנחנו לא יודעים אם הסגול הזה כי הם מדי עבורכם, אז לקו A יש את אותו שיפוע, אבל... הם קווים שונים, יש להם חותכים שונים עם y, לכן הם יהיו מקבילים. כדי לראות את זה, ננסה ממש לסרטט את כל המאפיינים האלה. קו a חותך, חותך ה-y שלו מינוס 6, אז הנקודה נקודה 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והשיפוע שלנו הוא 2. אז אם הוא ינוע 1 בכיוון החיובי של x, אנחנו נעלה מעלה 2 בכיוון החיובי של y, ננוע 1 על גבי x, 2 ב אנחנו ל-2 ב-x, נעלה 4 אז אנחנו יכולים לעלות כאן 2 ואז אנחנו ננוע ל-2, 4, אתם תראו כי כולם יהיו על אותו קו. אז קו A ייראה משהו דומה לזה, ננסה לסרטט זה. ישר שנצליח. A אנחנו יכולים לעשות יותר טוב A כמו זה. כי זה טוב A. נעבור עכשיו B. B Y זה מינוס 6. נקודה 0 פסיק מ-6, כלומר יש להם את אותו לחותך אם הוא אבל השיפור שלו הוא 3. אז אם x עולה 1 אז וי יעלה ב-3. כאשר x 1 אז וי 3 אם x 2 וי יעלה 6 2, 4, 6. אז הקו הזה ייראה משהו דומה ל נעשה את מהירב המאמצים לחבר את הנקודות, יש לנו שיפוע חד יותר, אתם רואים את זה כאשר x גדל, הקו הכחול הזה גדל יותר בכיוון של y. אז זהו קו b, שימו לב הם כן נחתכים, הם בבירור לא שני קווים מקבילים. ולסיום נעבור להתגונן בקו c, החותך y הוא 5, אז 0, 1, 2, 3, 4, 5. הנקודה 0, פסיק 5 זה החותך ה-Y, והשיפור שלו הוא 2. כאשר שאתם ב-1 בכיוון ה-X, אתם הולכים לעלות 2 בכיוון של Y. אתם, אם אתם תרדו ב-1, אתם מתידים לנוע כלפי 2 בכיוון של Y. אם אתם תעלו ב אתם אמורים לנוע לנקודה הזאת, אתם תקבלו חבורה שלמה של נקודות. כעת ננסה לסרטט את הקו הזה, נעשה את זה פעם נוספת, אם אנחנו נקטין בשתיים, צריך לרדת כלפי מטה בארבע. ברור מינוס ארבע חלקי מינוס שתיים, זה עדיין שיפרו של שתיים, אז אפס, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ואם אנחנו נעשה את זה עוד פעם, זה יביא אותנו לכאן. עכשיו תראו את הקו, הקו יראה משהו כמו זה, הוא יראה בדיוק כמו זה. זכרו כי ק יש להם בדיוק אותו שיפוע. חותכי ה-Y שונים, אותו שיפוע, כלומר הם גדלים בדיוק באותו קצב, אבל הם לא יחתכו אחד את השני. כלומר, קו A וקו C הם מקבילים.